E, berdura saltzen zenuten... Ba, esnia esnia ez nia eta berdura. Gio, ganaua. Osean, txekorrak eta txekor batzuk hazi, etzan, ma, sarri ondila, eta ala... Eta, berdura non saltzen zenuten? Eee, don, donostin bai. Breitxan, gara... Ola... Ez... San Martinak. Gu, San Martinak Ba, nire gibildia naiz uste batzutan, ama Gaxo-Tuzanean nire gaten nintzen, artu bizkarriak zeshtoa, buruan sestera, sestera amdi hoiak, hori takoa gibildia buruan, baina burua ez du nindarrik <laughs> bizkarriak nartu eta gure basarretik txomiñenea, e, hemen txomiñenea ba da me di que eh, mastutenera uzela un eh, eh, kilometro tardira o lado or tranvía Hernaniko tranbia or pertsenzan ta tranvian tranbia hechi u chit hori minutu kopidea hola eh osaldi karrorek esenuta es es es oi oi san oso utzi zian garai hartan saldiar lu Eta esnean nola partitzu zen Guk eh, nere gogoan, nik dakidala, ez nire gehiena hor komentuat bat zan, oa, aspaldilean ustu zen. uba, ubako ama bergina, eta egiteko zen duten. Eh. E, Liburuan badatorz, uako ama bergina aita zana oso baitea zun, ama berginiura. Eta han frailiak eta, hola, Mutilak re Reformatorioa ditzen zioten Ola, Mutil bi horri xamarroitakoak ara ematen zituzten zuzentzeko, zuzentzeko okertzeko ez dakit eta guk esne gehiena ara saltzen genuen komentu ortara eta sorratzen malimazan, plazan eta gazta eta gazta, gazta esnea sorrantez abilenean esnea e, behiak Bi, o, bi pare batek gu mea inda esnea sobranteo, ondoza bilenia esnez, ba, gazta egiten zuen, eta zan dut, mantekileare bai. Eta gazta enola egiten zuen, ze pazientzi ekin. E? Behi esneakien gazta, gu, jaten genuen, baina ez da ardiena bezalakoa. E? Behi esnea haulagoa da eta ez du ardik gazten, kalidadeik Jaten, hatenen no